Свідчення хвестарик Тетяни Іванівни, 1925 року народження, люди ходили опухлими, варили і їли лободу, пекли пампушки з гречаної полови, на вулицях валялися непоховані трупи. Художниця Оксана Мазур тримає в руках збірник свідчень про Голодомор, що розміщений у музеї пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років на Хмельниччині в Меджибожі. Пригадую, як разом із командою, на чолі з батьком народним художником України Миколою Мазуром, в 2008 році працювала над його створенням. Центральне місце в експозиції розповіла відведено столу. Ці столи стоять столами хати, столами колективізації, стіл, який перетворюється і трансформується вже в вагон для депортації українців, стіл, за яким стоїть матір, в якої мала би бути велика родина, але в неї немає дітей. І, зрештою, стіл, за яким вже зібралася родина, яка пережила цю трагедію. Аби створити музей, Микола Мазур працював з архівом і спілкувався з місцевими жителями. Пригадує Оксана Мазур. Потім батько почав збирати по навколишнім селам предмети побуту. Дуже важко було знайти жорна, тому що. В нашій області їх залишилось дуже мало, через те, що їх викидали, розбивали, щоб люди не могли змолоти зерно. Буквально за два місяці тут зробилася експозиція, причому такого масштабу, що ми не очікували. Ми бачили, як сюди звозять експонати, як вони ці майбутні експонати, предмети, вони повсюди були, в дворі. І все це разом компонувалося, все швидко робилося. Так, про створення музею говорить завідувачка науково-експозиційного відділу Державного історико-культурного заповідника Межибіж, де діє музей Ірина Леськів. Він не схожий на такі академічні музеї, насправді. Це як художній твір, швидше, про трагедію простої родини, про те, в яких складних ситуаціях опинилися наші сільські родини у період Голодомору. Трагізм «Голодомору» митець Микола Мазур передав через набір образів, розповіла Оксана Мазур. Зокрема, оголені білі гіпсові фігури чоловіка і жінки символізують душі, яких лишили всього. Образи, які відтворилися в скульптурі – це білі руки, як руки духів загиблих, які підіймаються до нас, проростають як стерня, як колосся з-під землі і звертаються до майбутніх поколінь. Пусті глечики, які волають своїми відкритими ротами до людей, що вони порожні, таке відлуння пустоти. Художниця Оксана Маза розповіла, займалася графічною роботою. Це сканування і обробка матеріалів, і створення графічних арок з інформацією про Голодомор, про колективізацію. Директор державного історико-культурного заповідника Меджибіш Олег Погорілець пригадує, спочатку вважав недоречним створювати музей пам'яті Голодомору в замку, та потім змінив свою думку. Голодомор – це була гібридна війна тоталітарного режиму проти українського народу. І якщо Меджибіський замок – це музей, який розповідає про історію розвитку виникнення, розвитку військової справи, то саме ось така експозиція, вона показує, що війни бувають різні. Музей у Меджибожі перший в Україні і нині найбільший за кількістю експонатів музей пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Щороку він збирає до 50 тисяч відвідувачів. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.